És un repte col·lectiu, l'obertura de d'edats és un projecte que només té sentit des de la col·laboració público-privada. Nosaltres n'estem molt orgullosos i contents no? de veure aquest dinamisme creixent, d'aquest ecosistema de, de data lovers que hem anat construint i on hi trobem una immensa intel·ligència col·lectiva, no? una intel·ligència col·lectiva molt més potent que una intel·ligència individual, una intel·ligència col·lectiva doncs integrada per investigadors, acadèmics, actristes socials, periodistes de dades i molts professionals i empreses de, del sector eh, privat que creuen amb aquesta economia del coneixement. No? I també internament a les administracions públiques, aquests actors interns, no i aquest canvi de mentalitat produït en els eh, propietaris de les dades públiques al respecte d'aquesta obertura i compartició de, de, de les dades. Bé, el nostre principal objectiu és que l'obertura de dades pugui facilitar la construcció d'una societat més oberta, més interconnectada, més igualitària, més justa i, i ajudar doncs, a millorar l'economia i la vida de la nostra gent. I per dur-lo a terme, doncs, la nostra estratègia es fonamenta bàsicament en tres pilars. El primer pilar Eh, es basa en la màxima obertura de dades públiques, és a dir, el que s'anomena l'open-boy-default, que vol dir que no només obrim allò que la llei ens obliga a obrir, sinó vol dir obrir tot allò que no hi hagi cap normativa que prohibeixi obrir. El segon pilar, el segon pilar seria l'afegir el màxim de qualitat a les dades cobrint. Eh, això representa, per exemple, doncs, tenir les dades al màxim d'actualitzades que puguem o, per exemple, afegir informació de geolocalització o de sexe i gènere, sempre que sigui possible. I el tercer pilar, el tercer pilar és impulsar i fomentar, doncs, aquesta reutilització, no?, d'aquestes dades que al final és el que realment aporta valor doncs, a la societat. Okay. Una de les nostres prioritats és la màxima obertura de les dades, no? com deia, i seguir les indicacions de la Unió Europea pel que fa amb aquesta obertura de dades que anomenem d'alt valor. Com ara, eh, són dades com ara les que corresponen als indicadors associats als, als ODS. No? També estem molt atents a les recomanacions de les diferents organitzacions internacionals que treballen en aquest àmbit d'obertura de les dades de les administracions públiques, eh, especialment eh, l'Open Data Charter i, i l'Open Government Partnership, que són dues organitzacions internacionals de les que el govern de Catalunya forma part. No? I per aquest motiu no, hem iniciat un projecte que creiem molt ambiciós per elaborar un inventari de dades de totes les dades de la Generalitat que ens ha de permetre doncs, detectar aquelles dades que són susceptibles de ser publicades en obert. I a més creiem que també és molt important eh, treballar amb la creació d'estàndards no només a nivell local sinó a nivell internacional per poder doncs, dur a terme aquests anàlisis de les dades més acurades, més fiables i més complertes. No? I amb això també estem treballant amb, amb aquests organismes internacionals que abans comentava. En definitiva, creiem que cal promoure i impulsar aquesta nova forma de treballar i de prendre decisions basant-nos les dades amb evidències, fomentant una cultura de la innovació i del desenvolupament de la dada per assolir doncs, una major prosperitat econòmica, una major justícia social i una total transparència de, de les polítiques públiques.